Idag skulle vi vilja ge våra bästa tips till att starta upp hösten på förskolan. Hur man kan göra när man kommer tillbaka. Så. och så. Då tänkte vi börja med att berätta att redan på våren så lägger mm. vi ett litet frö. Genom att vi pedagoger pratar om vad vi skulle vilja göra, hur miljön skulle kunna se ut. Och då så sitter vi i arbetslaget och pratar och, och innan semestern så förbereder vi och dukar upp och, och ställer ordning i miljön för att sen när vi kommer efter semestern så är det uppdukat och klart då vi introducerar långsamt med barnen och kommer in en grupp i taget där barnen ska få undersöka nytt material, nya lokaler både ute och inne. vikten av rutinerna är ju också och strukturen är ju väldigt viktig när man börjar så att man har klart vilka barn som börjar var, vilka pedagoger mm. som börjar var, hur ska vi lägga upp dagarna mm. när de kommer och sånt för det kommer ju väldigt många ledsna barn, oroliga föräldrar kanske och då är det viktigt att man har strukturen och rutinerna redan klara mm. när man börjar på hösten. Så det känns bra om man redan har pratat ihop sig om det innan mm. sommaren för då är man mer förberedd. Mm. På vår förskola då gör vi så att vi flyttar ju runt. Eh, vi har ett block först och sen så flyttar vi vidare till nästa block och så gör vi så under åren. Och då resulterar ju det i att det blir nya miljöer, det blir nya gårdar. Allting blir nytt för både barnen och pedagogerna. Eh, det enda som är det är att vi bibehåller själva personalgruppen, så den följer med barnen hela vägen. Förhoppningsvis om det inte händer något på vägen. Men, och då gör det ju att man kan planera mm. sin verksamhet även på hösten. Då tänkte vi i våras, att varför inte energi? Mm. Och energi finns ju i allting, det finns ju i i maten, i träden, mm. i solen, i vinden, i vattnet. Så vi tänkte lite fyra elementen. Hur kan vi få in det tillsammans med mm. barnen och sånt. Mm. Just nu är de väldigt mycket inne på solen och mm. vad som händer med vattnet. och Det blev solkatter och det blev... Så det var jättespännande nu när vi har jobbat än så länge. Med så vi får se, tar det vägen. Och vi vill avsluta med att säga ha roligt på förskolan. Ja, Visst. Ja. Det Man ska ha det roligt. Viktigt. Man ska roligt. Det är det viktigaste. Ja. Man ska skratta mycket. Högt i tak. Ja, det ska det vara. Det ska det vara.